Ludovic Orban aruncă bomba, deja au apărut tensiuni între psd de sublinierei ALDE. Planul de resturnare al premierului Bencil. Presubliniere din telepenele, Ludovic Orban. A reiterat Joice o moțiune de cenzuri va fi depus în această sesiune parlamentar, însă subliniat ce trebuie maximizate sublinierea însele ca aceasta să fie adoptat de Parlament, susținând sublinierea ce deja au aprut tensiuni între PSD sublinierei ALDE, informează Zager Press. Demiterea premierului, a unui guvern, se face prin mociune de cenzură. Vom utiliza acest instrument al moțiunii de cenzură, dar într-un moment în care vom considera ce sunt cele mai mari subliniere anse. Trebuie să apar nii subliniere fisuri evidente în cadrul coaliciei, se rupu de mere de PSD, ce datul de mere s-a lipit ca marca de scrisoare de PSD? Deja au apărut tensiuni între PSD i ALDE, dar nu sunt încă subliniere de tensiuni care să ajung la maturitate sublinierei care se determină în vot al ALDE împotriva guvernului. Se mai lucrează sublinierei în PSD? Fiind nu tocii pe serii sublinierătii sunt de acord cu nivelul absolut grobian pe care Dragnea l-a impus în cadrul iadership partidului, dar nu au curajul să se manifeste sublinierei de reguli sublinierătici cum fac ei la moțiunea de cenzură, nu-i las să voteze pentru ce nu au încredere în parlamentarii lor cum bag bilele. De asemenea, la nivelul discuțiilor sublinierei cu parlamentarii minoritcilor naționale trebuie bine pregătit terenul astfel încât să maximizme sublinierea de a trece o moțiune de cenzur. Cu siguranță vom apela la acest instrument, a spus Orban la Adevru Live. El a amintit ce pe parcursul unei sesiuni parlamentare opoziția poate depune o singură mociune de cenzură. Orban a afirmat ce există discuții individuale cu parlamentarii ai Cred că Tericean nu e mulțumit de relația cu Dragnea. Estericea nu e mai zelos în a suscine agenda PSD decât Dragnea. Parchel s-a înscris în PSD, nu în ALDE, a mai spus liderul PNL.